La ora codruca că în subliniere i pierde aliacii după publicarea protocolului se.tre.i.parchet. Punct Cine-i-a întors spatele? Subliniere Efeidna. Publicarea protocolului încheiat în 2009 de către parchetul general subliniere sublinierei Serviciul Român de Informații, CDI, a declan subliniereat un scandal imens în spațiul public. Mai mult, sublinierei e subliniere -i Fadna, Laura Codruca-Covesi, i a pierdut un aliat important în lupta contra politicienilor care nu o mai vor în funcție. Centrul de resurse juridice CRJ a avertizat ce protocolul încheiat în 2009 între parchetul general Sublinierei Serviciul Român de Informații, CDI, este în afara constituției, Sublinierei Legii. CRJ a făcut parte din reaua soro sublinierei în ultimele sepetemâni s-a pozionat împotriva efeidnă. De subliniere, ei anterior a susținut o În ciuda celor declarate de cetre cele două instituții semnatare, protocolul adaugori, în calc în vigoare la momentul emiterii lui. În calc, mai cu seam, Constituția României, principiul separării puterilor în stat, independent ca justiciei. Nociunea de democrație, dar subliniere-i dreptul la un proces echitabil, scrie, pe pagina de Facebook a CRJ, Georgiana Iorgulescu, director executiv al Centrului de Resurse Juridice. De asemenea, directoarea CRJ a susținut CSRI este organ de cercetare penală în Ciuda interdicciei existente înc din anul 1992, prin participarea la echipe mixte care fac planuri de acțiune. Mai mult, parchetele au obligația de a comunica în mod operativ, în cel mult 60 de zile modul de valorificare a informațiilor sau sesizărilor primite de la serviciu. Rezbate, din conținutul protocolului, o pozitie de inferioritate a parchetelor fac de SRI, lucru excesiv chiar sub -i pentru perioada comunist. Nalegal, este, de asemenea, lergirea compenselor SRI pentru orice fel de infracțiuni grave. Este puțin probabil ca aceste competențe să fi fost largite de SREI cu de la sine putere, ci mai degrab prin hotarări XAT, aflate, de altfel, în preambul, nepublice. Chiar a a fiind, XAT nu este organ legiuitor, deci nu putea aduga la lege, a adugat Iorgulescu. Georgiana Iorgulescu a nu că situația din 2009 era mai grea din perspectiva codului de procedură penal decât în noul cod de procedură penal, unde s-a avut să se 10 ceea ce ulterior a fost declarat neconstituțional, respectiv alte organe specializate ale statului. Această sintagm nu exista în anul 20 de 193. De SRI are monopol asupra interceptrilor, fiind desemnat astfel tot printr-o hotărâre stat, nepublic, care adaug la lege, i bugete extrem de mari. Cheltuielile impuse de activitile serviciului pentru documentarea cauzelor sunt incluse la cheltuielii judiciare. În fine, este absolut stupefiant lecturarea acestui protocol. Ne arată ce suntem prizonierii trecutului, iar, dacă ne uităm la reachea public, pare ce ne-i place acest lucru. Întrebrile legate de protocoalele încheiate de C3SRI cu diverse instituții ale statului, diversele decizii exact ne publice, rolul ii locul serviciilor de informații, pe de o parte, ii instrucția penal, pe de alt parte, trebuie să fie un subiect amplu de dezbatere într-o societate, una normal, a mai scris directoarea centrului.